Басейн на дві тисячі літрів у ведмежих клітках міняють кожні дві доби, запевняє волонтерка реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому Олена. В нас басейн ми заляли, від сили він стоїть два дні, вон великий той. Воду два дні постоїв, Ми воду зливаємо, нас є слів, все, міняємо воду. Годуємо ми чим? Каша. Борщ, суп, хліб, булка з медом. Спочатку цього року змінилися умови утримання для ведмедів, говорить Сергій Пальохін. Саме це, за його словами, і стало причиною позову до центру. До нового року умови утримання на одну особу, нас було два. Це на двох медведів Валер повинен був составляти 60 квадратних метрів. Ми їх на той час все-таки змогли зробити 120 квадратів. З нового року стандарт виходить, на одного ведмеді повинно бути 200 квадратів. Будівництво нового вольєру для ведмедів обійдеться у півтора мільйона гривень, розповідає керівник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. Таких коштів немає. І в суді так само я наполягав, щоб суд прийняв рішення про вилучення тварин і передачу в будь-який центр, чи в нас в країні, чи за кордоном, Но щоб це було на законних основаннях, щоб тварина дійсно десь не погибла, не була на скажімо, комусь на потєху. Десь півтора мільйона гривень виходить вся то сітка, сама система ця, яка повинна зберігати і отримувати цю тварину. За словами Сергія Польохина, на його звернення до притулків про передачу їм тварин отримав відмови. Один з них – мажир. Наразі у притулку є 28 ведмедів. І е, ми на жаль не можемо принаймні цього року забрати п'ятьох ведмедів, які е, перебувають зараз у у центрі Сергія Пальохіна. Усі відмеді, які знаходяться у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин, почуваються добре, розповідає головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. Тваринам зроблені всі необхідні щеплення, тобто щеплення від сказу, зроблені обробки, дегельментизації, обробки від шкірних паразитів. Буде примінено транквілізатор, заспокійливий препарат для транспорту, Портіровки цих звірів. Куди їх відправлять, я не маю такої інформації. З вилученням тварин будуть певні проблеми, вважає начальник Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Андрій Мартинов. Саме інспекція позивалася до Центру реабілітації до суду. Суддя прийняв рішення застосувати стягнення до Пальохіна із конфіскацією бурих відмедій кількості, п'ять осіб. Будемо разом з виконавчою службою намагатися виконати це рішення суду. Чому? Тому що є існує проблема з подальшою передачею цих відмедів до якихось відповідних зон утримання відмедів. Тобто у нас є домажир, є в нас синевір, є ще, ще є у Харківській області, є, є наш хижак на Хмельниччині, тобто будуть вестися перемовини і вирішуватися питання, хто прийме тих відмедів. За словами начальника другого відділу Державної виконавчої служби в місті Хмельницькому Дениса Джубаби, коментар про вилучення відмедів можна отримати після того, як рішення суду набере законної сили. Вилучення тварин оскаржуватиме у апеляційному суді, говорить Сергій Пальохін. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.